Ultimele clipe din dia a lui Andrei Gheorghe, fosta Zoie, a pe ce la Iofar detalii dureroase. Pentru că, fosta a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit într-un interviu pentru Antena 3 despre relația pe care o avea cu fostul ei soc, dar sublinierea i despre faptul ce nu sublinierea, tia ce Andrei Gheorghe ar avea probleme de sănătate. Pentru că Gheorghe a mai spus ce doar cu câteva ore înainte de vestea cumplit, vorbise cu fostul său soc la telefon, pe care îl văzuse foarte lin subliniere tip. Andrei era liber cu getor, milita pentru libertate. El a sublinierea sublinierei a dorit să fie incinerat. Vorbeam în fiecare zi. I-am vorbit cu o seară înainte, se pregtea să vad ni subliniere te filme cu Marie-Uca, una dintre fetele noastre. Era sublinierea subliniere sublinierei în cat. Era sublinierea de o vreme, era linsublinieră tip. Mi-a subliniere-i spus cu câteva zile înainte ce se simte extraordinar de lin subliniere tip subliniere-i împăcat. Se veziuse subliniere-i cu prietenii no subliniere-tri, cu care se simțise foarte bine. Nu am dat seama ce ceva nu este în regulă când nu a răspuns la telefon sublinierei am văzut ce toate mă sublinierei mi în garaj, el nu pleca niciodată ferema mă sublinierei. Nu avea probleme medicale de care să fi subliniere tiut, în schimb cred ei au lipsit controalele anuale. Dacă ne-am mai fi întâlnit odată, cred ce ea subliniere fi spus doar ce îl iubesc, doar asta. El a iubit enorm. I-a iubit copii, toți copiii. Pe fica lui, Anastasia, pe copiii mei. El iubea totul cu patin, iubea radiul, iubea cercile, oamenii frumoși sublinierei, oamenii de subliniere teci. Iubea tot, tot. 50. A înțeles foarte bine radiul. Ce -a înceles subliniere i-a putut acolo se, subliniere i-a curajul, se forceze limitele sublinierea i se creeze altceva dintr-o formul stabilită. La radio se radea, el a plâns. Avea planuri te un show de radio matinal. El a stat cu mine la Viena cam trei sepetămâni, apoi s-a întors și avea treabă. Ii vorbeam în fiecare zi pe face time. Era foarte semin subliniere i împcat. Era sub de o vreme, a spus Petruca Gheorghe pentru Antena 3.